Як перевірити рахунок по карті банку, не виходячи із дому? Як перевірити залчак по карті RF-eisenbank в умовах карантину? Як перевірити рахунок по карті RF-eisenbank за допомогою телефону? Перевірити рахунок по карті RF-eisenbank можна в інтернет-банкінгу або мобільному додатку до нього, в банкоматі або терміналі за допомогою смс-інформування або подзвонити в службу підтримки банку. Розглянемо кожен із способів більш детальніше. Для перевірки рахунку в банкоматі або терміналі Рафайзенбанку ставте карту в пристрій, виберіть опцію «Стан рахунку» та введіть пін-код. Щоб дізнатися баланс карти в онлайн-банкінгу або мобільному додатку до нього, зайдіть в програму та виберіть карта або рахунок для перегляду залишку. Для перевірки балансу з допомогою сервісу СМС-інформування необхідно підключити послугу до карти. Це можна зробити у відділенні при випуску карти, через банкомат або термінал банку, або подзвонити в службу підтримки банку за номером 0800 500 500 або 044 490 88. Для перевірки рахунку по карті за допомогою інформаційного центру подзвоніть в кол-центр за номером 0800 500 500 або 044 498 888. Оберіть в голосовому меню функцію 1, далі 2 та наберіть команду в наступному форматі. Останні 8 цифр вашої карти та 4 цифри код доступу до послуги.